Käymme läpi tässä videossa tällaisen vanhan yli, tehtävän, jossa on pitänyt katsoa kuinka kaniinin värialleelit ovat tässä tehtävässä periytyneet ja pitää nyt osata perustella sitten, että miten tämä homma toimii. Ja lähtökohtaisesti tämä tehtävän asettelu on ollut sellainen, että kaniinin karvan väri aiheutuu multippeleistä alleeleista. Harmaan värin alleeli dominoi albinismialleelia ja alleelia, joka aiheuttaa Himalaja-albinismin. Himalaja-albinismin alleeli puolestaan dominoi albinismin Alleelia, Eli tehtävä annossakin jo saa alkaa käyttämään aivonystyreitä, että mitenkäs tämä menikään. Mutta tota, kyseessä on siis multippelialleeli, ja tässä nyt on annettu ne ohjeet, että mikä väri dominoi mitäkin. Sitten on tullut jälkeläisiä. On tullut poikaisia, pienokaisia tällaisia, että harmaan kanin ja himalajakanin yhteisistä jälkeläisistä. Okei, tällaiset vanhemmat. On tullut kuusi harmaata, kolme himalajakania ja kaksi albiinoa. b kohtaa sanotaan, että kaksi näistä harmaista jälkeläisistä risteytettiin keskinään, jolloin tuloksena oli kahdeksan harmaata ja kaksi himalajakania mitkä olivat kummassakin tapauksessa vanhempien mahdolliset genotyypit. perustelevat vastauksesi ja esitä risteytyskaaviot. Kyseessä on siis multiplea alleleja samasta geenistä. Se geen, joka aiheuttaa väriä, on enemmän kuin kaksi versiota. Ja näistä yksilöillä on silti vain, toki vain kaksi allelia ihan tavalliseen tapaan, ja tämä nyt olisi hyvä siinä yo vastauksessa aina selvittää, että mitä nämä terpit tarkoittaa. Määrittäkää ne terpit. Laitamme Alleli merkinnät voi laittaa vaikka näin. Ensimmäkseen, kun kyseessä on alleli, niin meidän pitää ottaa tämä yläindeksi käyttöön. Öö, Kirjaimena voi olla mikä tahansa, mutta nyt kun me katsotaan väriä, niin mä nyt laitoin siihen, että värialleeli, harmaa, välialleeli, öö, Himalaja, HI, ja sitten VA. Nääkin merkkasin isolla koska niissä oli sitä dominoiva ominaisuutta tämä oli sitten resessiivinen. Ja laitan sen tuota pienellä ja laitetaan nämä doomi -noivu Tehtävä tehtävän anna mukaan harmaa dominoi himalaja-albinismia, himalaja albinismi, himalaja voittaa. Genotyyppivaihtoehdot albino. Ainoa vaihtoehto, että se on homotsykootti tämän resessiivisen alleelin suhteen. Ainoastaan tällöin tulee albine ja kanen kaneja. Himalajan vaihtoehdot on tietenkin se, että se himalaja-alleeli on kummassakin vastinkromosomissa, mutta koska se dominoi tuota albinismia, niin myös tällainen veijari, jolla on se, se on et silloin on tämä albinismi alleeli mukana, niin tällaisista tulee myös imalajakani Harmaa vaihtoehtoja nyt on paljon. Homotsykootti kummassakin harmaa alleeli, heterozykootti sillä on himalaja mukana, siitä tulee harmaa. Tai heterotsykootti, sillä on se albinismi alleli toisessa vastingramoosamissa. Harmaa dominoi, siitä tulee harmaa. Nyt pelisäännöt on tässä selvät ja sen jälkeen menemme tähän tehtävään käsiksi ja A-kohta oli siten, että harmaa risteää Himalajan kanssa ja harmaan ja Himalajan jälkeläiset olivat kuusi harmaata, kolme Himalajaa ja kaksi albiinoa. Vanhempien genotyypit, mitä nämä ovat sitten perimältään. Se meidän seuraavaksi täytyy sitten miettiä. Tässä on nyt Ihan avainasemassa se, että täällä on näitä albiinoja syntynyt Harmaasta ja Himalajasta. Ja näitä ei tietenkään näitä albiinoja voisi syntyä, ellei molemmilla vanhemmilla olisi sitä albinismi va ta siellä mukana. Ja tämä on nyt se lähtökohta, mikä täytyy tässä hoksata, tämä täytyy tässä perustella. Ja sen jälkeen tota, katsotaan, mikä on tilanne. Laitamme tällaiset jälkeläiset. Tämä on harmaa, tämä on himalaja, kumpaankin sitten tämä albinismi. Alleli ja katsotaan tämä ristetystaulukko. Tein ristetystaulukon, jonka laitoin nyt sitten tämän harmaan kanin mahdolliset sukusolut ja sitten äh, himalaja niin mahdolliset sukusolut ja näin ollen saamme sitten jälkeläiset Näin ristitystaulukko. Tehtiin siis siten, että poimitaan täältä se sukusolu sivulta ja ylhäältä poimitaan ne kummatkin tähän laatikkoon. Ja nyt sitten tutkitaan, mitä täältä syntyykään. Tämä porukka, siellä on tämä harmaa dominoiva kummassakin, eli nämä ovat harmaita. Mikäs tämä on? Himalaja dominoi albinismia, joten tämä yksilö tämmöisellä genotyypillään on Himalaja. Ja sitten tässä on yksi porukka, joka tekee albiinoa. Eli näin tämmöisillä jälkeläisillä syntyisi tosiaan harmaata Himalaja al albiinoja joten olemme päätyneet jälkeläis. Ainakin tämä, mm, tämmöisestä voisi tulla oikeat jälkeläiset. Mut katsotaan tämä jälkeläisjakauma. kuusi harmaata kolme ja kaksi oli lähtökohta. Nyt otanta on aika pieni, tämän verran jälkeläisiä, mutta siltikin tämä aika hyvin toteutuu tämä jakauma. Tämähän on sama, kuin kahden suuren, yhden suuren yhteen, ainakin hyvin lähellä sitä. Tässä nyt on yksi ylimääräinen vaan tullut. Joten me saadaan kaksi, yksi, yksi jakauma toteutumaan. Ja näin ollen pienessä jälkeläisistössä sattuma voi aiheuttaa heittoja. Ne voi olla paljon suurempiakin, mutta nyt tämä sopii kyllä tähän kuvioon ja näin ollen Kyseessä on tämä, tällaiset lähtökohdat. Tässä oli A-kohta. B-kohdassa kysyttiin, kaksi ö, harmaata jälkeläistä risteytettiin keskenään, jolloin tuloksena oli kahdeksan harmaata ja kaksi himalajan kania. Mitkä olivat kummassakin tapauksessa vanhempien mahdolliset genotyypit? Perustele vastauksesi ja risteytyskaaviot. Palataan siis tähän. A-kohtaan. Täällä on harmait. Tämän tyyliset, joka olisi voinut olla lähtökohtana. Tai tämmöinen, joka voi olla siellä vanhempana. Mitä näistä sitten tullaan saamaan, niin katsotaan sitä seuraavaksi. Laitetaan ekana tämä porukka ja tämä porukka keskenään. Sekaisin tekemään jälkeläisiä. Nopea taulukko. Näin ja mahdolliset jälkeläiset. Hyvä. Ja tästä saamme nyt ä, tilanteen, jossa tämä porukka täällä ä, on himala- ja kanoja, kaneja, muut ovat sitten Harmaita. Alright. Mitäs, emme kuitenkaan vielä tähän pää, tota, vielä lopeta, koska tulemme laittamaan myös mahdolliset muut harmaat sekaisin. Ja tota, laitetaan nyt sellainen tilanne, jossa harmaa himala ja olisi. Kaksi kertaa siellä Kump, kumpikin vanhempi. Kenotyyppi olisi tämä lähtökohta kummassakin sama genotyyppi, tämmöinen heterotsukootti, varmaan ja teemme taulukon loppuun. Syntyykö tästä himalajakanaja, jota pitäisi syntyä, ja siellähän semmoinen porukka on jälleen. Näin, mutta kysymykseen. Siinä kysyttiin, että tuloksena oli kahdeksan harmaata ja kaksi himalajakania, kun kaksi harmaasta jälkeläistä risteytyttiin keskenään, mitkä oli mahdolliset genotyypit vanhemmilla, ja saadaanko me tästä nyt sitten tuottaa vielä päätelmää? Ei ihan vielä. Laitetaan vielä yksi semmoinen, mikä tiputetaan koko, kokonaan pois, eli se olisi tämä tilanne. Tässä tilanteessa nämä on harmaita kyllä, nämä kanit, mutta täällä ei sitä himalaja äh, alleilijalle ollenkaan, joten ei-mahdollinen on, on tämä vaihtoehto. Mutta nämä täytyy laittaa sinne vastauksiin, koska nämä pitää mahdollisimman hyvin perustella ja älkää nyt, hyvät ihmiset, pantatko sitä tietoa. Mutta kumpi tahansa yksi tai kaksi vaihtoehdosta on tässä mahdollinen vastaukseksi. Sieltä kummastakin tulee tämä fenotyyppijakauma. Ennuste kolmen suhde yhteen. Ja jälleen me olemme aika lailla lähellä sitä, mikä tuli jälkeläisessä. No siellä oli kahdeksan, kahdeksan ja suhde kahteen, mutta silti pieni otanta. Tarpeeksi, tarpeeksi ok. Eli näin ollen jompi kumpi näistä tilanteissa oli. Kumpi tahansa. ei sen nyt tapauksessa kolme?